අවිද්‍යා කියන අමකයි අතා ස්වභාවය ඇත්ත ඇතිසිටින් බලන්න නොහැකිම. රෝකෙම ආයාකාරී දැක්මක් තම අප පිට පොත්ත බලතම පි හැම දෙන්න තීරණය කරන්නේ. බුදුි පින් වහන්ස අවිද්‍යාව දුරල විද්ජා වුණ. යමක ඇත්ක ස්වභාව අතාබූතෝ දකිද පුළුවන්කම බුදුන් වහන්සේ තියෙන